Rijekom se protegla večer, tišinom vali šume, djevojka neka u bijelom nosi nemirume. Pod svjetlom mjeseca moćnog, starše je sama i njema, kao rob trenutka noćnog, kao da nikog nema. Bi mi je žao i priduh, bilo je kao usnu u plavu moć po lupih djevojku tu